يا مرحبا واهلين نورت مليون اهلا هلا كثر المطر طش قطره أجيب بخور العود الازرق وحطوه وملوا المكان بجيته ورد زمره ورد زمره يا مرحبا يا مرحبا همسة اهلا هلا هلا هلا يا مرحبا واهلين نورت مليون أهلا هلا كثر المطر طش قطره جيبوا بخور العود الأزرق وحطوه هوملوا المكان بجيته ورد وزمره أرحب راحب المطر زاد بك زود أهلا حبيب أمه وأهلا مسره بقدوم غالي ناس لا لنا صدور ونشهد محمد لنا طاب ذكرى ويا تاج راس العز والفخر اقبل ترحب شاشي راسي مسره الشوق زاد واحتمى واشتفى كود الشوف شوفك حي والله خبره اشبه مع قدومك فرح ليله العيد وراحت مع قدومك ترى كل حسره ونعيد اهلا يا هلا صاحب الطيب يا محمد ارحب دون شر ومعره يا محمد ارحب دون شر ومعره والخاصه جوال صفر خمسة صفر خمسة خمسة